Блекаут на швейній фабриці. Працівники підприємства у Литичеві кажуть, що можуть лишитися без роботи через хаотичне вимкнення електрики, що кажуть обленерго. В обласному центрі на широкому екрані презентували стрічку про хмельницьку волонтерку. Чому 25-річна дівчина удостоїлась такої уваги? В обласному центрі поліція збирає старшокласниць у шкільних спортзалах. Для чого це роблять правоохоронці? Під час виконання бойових завдань загинули троє з Хмельниччини. Один із них – це 46-річний старший радіотелефоніст, гранатометник першого механізованого батальйону Олександр Тимошенко зі Старої Синяви. Про це розповідають у Старосинявській селищній раді. Чоловік проходив військову службу у Збройних силах, служив в Ужгороді у десантних військах. Після армії працював зварювальником. У лютому 2022 року призваний на військову службу. Загинув 30 листопада. Ще двоє загиблих бійців жителі Нетішина. Молодший сержант бойовий медик розвідувального взводу Кирило Фокін та солдат Максим Саєнко. Цю інформацію підтвердили у Нетішинській міській раді. 24-річний Кирило Фокін під час виконання бойового завдання 26 листопада отруївся невідомою речовиною, помер 1 грудня в лікарні міста Дніпро, а 21-річний нетішинець Максим Саєнко був призваний на військову службу в серпні 2020 року. Служив водієм десантно-штурмового взводу. вважався безвісти зниклим з 25 березня 2022 року. Згодом 29 листопада встановили, що Максим Саєнко загинув під час бою з російськими окупантами у селі Кам'янка Харківської області. На цьому латичівському підприємстві п'ятий рік виготовляє дитячий одяг на експорт. Його директорка розповідає, через блокаути зривають усі домовленості за закордонними партнерами. За кордоном не всі розуміють, що в Україні війна і вони хочуть в терміни продукції. Менеджера викручуються ситуації, трошечки переносять терміни. Директорка каже, всі розуміють, що в країні війна потрібно пристосовуватися до ситуації і всі готові потерпіти. Та графіки відключень електрики хаотичні. Організувати робочий процес за таких умов неможливо. А виконує замовлення необхідно. Наболіло, накипіло, люди не дають людям працювати взагалі. Ми згодні вийти на п'яту ранку, побути до одинадцятої. Не подобається вам так добре, дайте нам з шостої вечора до дванадцятої вечора. Я повезу людей вночі, ну, вийдемо на ніч. Директорка розповідає про останній графік знеструмлень. Два є, шість нема. Але вони ж навіть і цього графіка не дотримуються. За її словами, данські інвестори пішли на зустріч. Обіцяли заплатити за майже повний робочий день працівникам, які годинами сидять на підприємстві в очікуванні електрики. Однак, каже, це не може тривати довго, тож фабрика може втратити замовлення своїх європейських бізнес-партнерів, а працівники – роботу. Тут працюють половина місцевих, решта приїжджають з ближніх сіл та літи на Вінницької області. Це вже 50, більше, ніж 50 людей втрачають роботу. Зовсім втрачають роботу. Є, є жіночки з двома, з трьома дітьми, які їдуть сюди за 45 кілометрів, щоб заробити, бо в Літині так само немає роботи. Працівниця Світлана приїздить на роботу з Літина. Каже, щодня на дорогу витрачає 100 гривень. Але без, без електрики, ну, що будеш робити. Включиться, там на 20 хвилин включилось, пошили, нас завезли додому. З'явилося, так, да, на півгодини світло, прочекали 6 годин. Нічого не встигли ми зробити. Ми ж ми залежимо від того, що від виробітку. Що ми зробили, то ми, то ми заробили. Працівниця Людмила розповідає, це підприємство єдине в Летичеві, куди жінка передпенсійного віку змогла офіційно працевлаштуватися. Мені треба пенсію заробити і вовше. А молодим, що... а молодим де робити? Ось з дітьми, діти, жінки з дітьми, їй тут на два часа, а дають 40 хвилин тільки часу. Вони тут просиділи, промерзли і розвернулися, і поїхали додому. Ні в одному районі тако, дзвонимо до Вдаражньо, в Синяву, в Вінницю, в Хмельницький. А було і сутки, у нас, у нас за 12 годин було тільки час, ще два світла. Наладчик обладнання на підприємстві Василь розповідає, через перебої в мережі живлення дорогі машини виходять з ладу. як ну, мотори. Горять приводка, ми спеціально, світло закінчилось, ми виключаємо всі тумблери, тому що вони як включають, воно ну, 4-5 рази включилося, включилось, ну, якби бликає. У летичівському розподілі електромереж дотримання графіків не коментують, радять звернутися в Обленерго. Технічний директор цієї організації Олексій Філіпчук каже, все залежить від потужностей, які регіонам надає Укренерго. Ситуація в Литичі, вона не є окремою. Якщо взяти загальний об'єм, який ми споживали на логічний період минулого року, то він складав порядку 500 мегаватт на область. Тому на зараз доведений ліміт менше 50%. В зв'язку з цим нам необхідно вводити обмеження. Промислові, вони більш енергоївні, зупинені в цьому виробництві. При цьому обмеженні ми маємо порядка зараз 100 мегаватт, це відноситься до критичної інфраструктури, це лікарні, водозабезпечення, каналізаційні господарства, котельні на опалення, соціальні важливі об'єкти. Доведений ліміт досить жорсткий. Коли ситуація була така досить оптимістична, ми застосовували графіки, які дозволяли нам робити варіацію 4 через 4. Обмеження додаткові досить великі, нам буде час на 4 черг Водиться вводити три. У зв'язку з цим ми можемо забезпечити лише електропостачання з графіком дві години через шість. За його словами, графіків можуть не дотримуватися ще й через поламки обладнання. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.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 Станом на 8 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 93 тисячі російських військових. Противник втратив 2937 танків та 5911 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1925 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1000 літак, 2603 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 одиниць, спеціальної техніки – 164 одиниці. За 288 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети.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 На створення плаката витрачає від кількох хвилин до години часу роботи на комп'ютері, розповідає харківський художник Нікіта Тітов, бо вкрай важливо передати думку свіжою. Свій перший плакат, каже, намалював під час подій Майдану у 2013 році. Я відчув, що я хочу поділитися думками про те, що країна починає дуже сильно змінюватися, і саме цьому я присвятив першу роботу. А потім, вже починаючи з вторгнення російського в Україну 2014 року, я почав створювати плакати і далі, і вони всі були присвячені тому що я відчуваю це просто мої слова, але просто малюнок. Після захоплення острова Зміїни Нікіта Тітов намалював плакат з червоним кораблем Кремлем, який тоне в крові. каже на це, наштовхнув меседж підписниці з відповідним проханням. Вона мені написала: Нікіта, я вас дуже прошу, намалюйте щось. От саме з цієї фрази. Кожен плакат це моя реакція, моя рефлексія, мої думки на те, що я чую, читаю, бачу, а це все про події в Україні і. А, як правило, вони з'являються доволі швидко, миттєво. Лідер хмельницького гурту Станза Андрій Журба, котрий прийшов на відкриття виставки, каже, вперше побачив малюнки Нікити Тітова у соцмережах, але не знав автора. Каже, яку роботу хотів би придбати. Я вам чесно скажу, що більше за все мене вразив саме Маріуполь, Більш за все мене вразив. Тому, ну, можливо, от Маріуполь. Да. Взагалі, тут кожен плакат береш, і це футболочний варіант. Плакати з виставки можна придбати, а виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України, розповідає директорка Хмельницького науково-методичного центру культури і мистецтв, де відкрилася виставка Майя Онищук. Настільки лаконічно і чітко подано. От, що от, не знаючи навіть нашої мови української дивлячись на будь-який з цих представлених плакатів, кожен зрозуміє, про що хотів донести Нікіта. Для мене кожна робота – то є своя енергетика, то є думка, то є позиція.